Hej, tukaj je Sabina in ker Lidl Slovenija praznuje 15 let, sem se odločila, da tudi jaz predstavim 15 strikov, kako zavržemo čim manj živil in pa čim manj stvari. Pa kar začnimo. Ogromno živil zavržemo, ki jih imamo v omarah in pa v hladilniku. Zato dejmo še danes preferiti, da imamo vsa živila, ki jim poteče rok uporabe, Spredaj. Torej na sprednjem delu poličke tista novejša, kar kupimo na novo, pa dodamo zadaj. In na tak način imamo pregled, kaj treba prej pojesti in bomo tako manj zavrgli. Zbožujem tako le stekleno embalažo, kjer imam pregled, koliko živila imam še. Tako vem, kdaj treba na novo kupiti in kaj treba porabiti. Če nekemu izdelku po teku roku porabe še ni nujno, da ga je treba zavreči. Zato predlagam, da pregledate živilo. Kega imate v umari ali v hladilniku, preverite njegov rok in če je rok pretečen, seveda odprete, pogledate kakšno je živilo znotraj, če kakšenj ima von in vse to vzamete v obzir, ko se odločite, ali je neka stvar za stran ali ne, ker veliko krat se zgodi, da je živilo še vedno primerno za zaužitje. Tukaj sta pa kar dva trika v in sicer, če imate neke ostanke zelenjave ali so to listi, stebla od recimo brokolija, to enostavno samo zrežete na neke manjše kose, zato da bo lažje spakirati in potem to zamrznete, lahko je to v plastični posodici, lahko pa je to v steklenem kozarčku. In to potem uporabite za jušno osnovo. Ko ponovno uporabite plastično posodico, ki jo imate recimo od dostave hrane, tako zavržete manj plastike in manj živil. Jaz sem sicer bolj ljubiteljica čaja, ne toliko kave, ampak kavna vsedlina je primerna za odganjanje komarjev. Date jo na krožnik in prižgete z vžigalico ali vžigalnikom in ta von bo odganjal komarje. Krati pa je kauna vsedlina tudi primerna za dognojevanje vaših rastlin. Ampak tokrat sem pa hotela predstaviti še en trik. In sicer tele čajne vrečke, ne rabite za vreči, ampak jih lahko date v zemljo. In predvsem, če so to kakšne cvetlice, se pravi, da imate kakšne kamilce, lahko iz njih zraste roža oziroma več rožic, ker je notri kar nekaj semen. Da pa zavržemo še eno stvar manj, je pa tole sladoledna palička. Sladoledne palčke lahko uporabite za ustvarjanje ali pa preprosto za označevanje. In tako boste vedno vedeli, kaj raste. Če odhajate na dopust in veste, da imate pokvarljivo robo notr, se prav pokvarljiva živila, Dajte to potem dati vašim prijateljom, sosedom, družinskim članom in tako boste poskrbeli, da ne bo zavržne hrane. Sigurno se vam je že kdaj zgodilo, da se vam je posušil kruh. Tako da jaz preglagam, da ga uporabite ali A, ga uspešite, se pravi ga zmočite in date v pečico in potem narežite. Boste videli, da je skor tako kot nov svež kruh. Lahko ga uporabite za droptine, lahko ga pa tudi uporabite za nahranitev vaših živali oziroma živali v vaši okolici. Seveda se pa prepričate, če te živali lahko zaužijajo kruh. V kuhini je ogromno enih stvari, kjer lahko poskrbimo, da je čim manj zavrženih živil in ni stvari. Se pravi, kakšne stare majce, ki jih imate in so že toliko krat bile zašite ali pa pač niso več uporabne za kaj drugega, lahko uporabite za kuhinske krpe ali pa krpe za čiščenje. V deseli ideje, kaj lahko uporabimo, da tega ne zavržemo. Običajno veliko ljudi zavrže plastične vrečke, pa tega ni glih potrebno delati. In sicer plastične vrečke, tudi če so umazane, jih lahko vedno operete in uporabite ponovno. Tako da dejmo gledati na to, da za devet stvari uporabimo znova in znova. Tudi olupke, ki so v teli vrečki, zbiram vsak januar in naprej do velike noči, zato ker uporabljam čebolje olupke za barvanje pirhov. Še ena stvar, ki jo vsem polagam na srce in to je, da ko vidite v trgovini posamezno banano ali posamezen drug sadež ali zelenjavo, dejte to vzeti, zato ker boste na tak način vi pomagali, da bo manj zavržne hrane. Jaz razumem, ko se odpravimo v trgovino, pa vidimo tist šop banan, da je lep in pač neka skupinca sadežov, ampak pomislimo, če bi nabirali v vrečko, tisto vrečko, ki jo ponovno uporabljamo večkrat, sadeži, ki so posamezni, ki so ostali po en kos, bi bilo manj zavrženih in pozabljenih kosov sadežov in zelenjave. Veste tist, vam včasih ustane, kakšna zelenjava pa začne rasti, pravi usklije na novo, jaz temu rečem ponovna priložnost za rast, ker na ta način lahko dejansko vi tudi vzgojite svoje zelenjavo. In recimo česen, ko usklije, Ga lahko posadite v posodico, lahko je to med jagode, lahko je to med solato, por, kamer, in zraslo bo novo življenje. Tako da ne završč česna, ki vzklije ali začne rasti, ampak ga samo posadite nekam, kjer imate prostor. Če nimate vrta, je lahko tudi na okenski polici ali pa mogoče date sosedu oziroma nekam na svoj vrt in tako bo zrastu nov česen. Jajčne lupine so zlata vredne. Jajčne lupine lahko uporabite za vrt, zapravo, da vzgajate notri sadike, ti ste sicer manjše rastlinice. Lahko jih zdrobite takole v pesti in jih posujete po zemlji. Lahko jih pa zmeljete in jih dodajate, ko zalivate vrt, zato ker s tem bote rastlina, predvsem pradižniku, dodali kalci, ki ga potrebuje. Kajčne lupine shranjujte in jih uporabite. To je bilo meč kot več kot 15 trikov, ker jaz res v vsaki stvari vidim neko uporabno vrednost, če za naprej, tako da je čim manj zavrženih stvari in živel. In me zanima, katera zadeva, kater trik vam je bil pa najbolj všeč. Tako da ga napisati spodaj, če imate pa še vi kakšno idejo, dajte pa tudi zapisati, ker več glav več ve. Se vidimo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!